Запорожець – один з трьох автомобілів української команди, який братиме участь на ретроавтоперегонах автоперегонах Монте-Карло наступного року, розповідає учасник автопробігу Роман Щепков. «Це ЗАЗ-966 ЗАЗ з двигуном 30 кінських сил. Але для того, щоб нас допустили до технічного огляду експертів Королівського клубу Монако, нам потрібно було доробити сидіння. Тут стоять спеціальні сидіння, які повинні підтримувати шию і спину, і паски безпеки чотирьохточкові. Окрім цього, обов'язкова установка світла додаткових фар, а відповідно, і додаткового генератора. Все інше в цьому автомобілі повністю так, як випускалось на заводі виробнику. Останови в там автомобілі повністю, так як док випускались на заводі. Ізготовіті Павло Данченко теж братиме участь у перегонах. Монте-Карло каже: наразі є два екіпажі, які поїдуть на ці змагання. То «Ми готуємо жіночий третій екіпаж, це стовідцятково, і два місця є би, зараз вільних, які вже як би, люди там підтягуються завдяки марафону. От місцеві з'їжджаються ретровики і проявляють своє бажання також вступити в команду, яка вперше буде брати і гідно сподіваюся представляти Україну в Монте-Карло». Подивитися на ретроавтомобілі разом з батьком прийшов шестирічний Данило Будняк. Мені тут усі машини подобаються. Я взагалі люблю старих машин, бо вони класні. За словами Романа Щепкова, автопробіг, присвячений 30-річчю незалежності України, розпочали в Умані 13 червня. Тернопіль – 19-те місто. Подолали понад дві тисячі кілометрів. Планують проїхати стільки ж. Тарас Бурак, Василь Панчук – Новини на Суспільному. Тернопіль.